Вісім причин, чому варто їсти мед. Почнімо з того, що мед використовують як загально зміцнюючий, тонізуючий, відновлюючий сили засіб. Його застосовують для лікування ран і опіків, при захворюваннях серцево-судинної системи, нирок, печінки жовчних шляхів, шлунково-кишкового тракту. Причина номер один. Поліпшується стан шкіри. Мед містить антиоксиданти, вітаміни і білки, які при регулярному споживанні можуть очищати організм від різних токсинів. Крім цього, антибактеріальні властивості меду допомагають поліпшити стан шкіри. Наприклад, багато хто використовує медові маски, які дійсно працюють. Медова маска – заспокійливий і чудовий варіант. Причина номер два – спалюється зайва вага. Якщо у вас є кілька зайвих кілограмів, більшість лікарів і експертів рекомендують знизити споживання цукру. Мед – чудовий альтернативний підсолоджувач, оскільки він підтримує рівень цукру в крові, але при цьому допоможе вам скинути вагу. Мед містить вітамін Б6, фолієву кислоту, вітамін С, залізо, кальцій, натрій, цинк, калій, фосфор і мінерали, які, як відомо, Прискорюють метаболізм. Дослідження також показали, що заміна цукру медом також може знизити ризик серцево-судинних захворювань у людей з ожирінням. Причина номер три. Знижується рівень холестерину. Мед само собою не призводить до накопичення холестерину, але це ще не все вітаміни і мінерали в меді можуть допомогти знизити рівень поганого холестерину. Добова доза меду робить благотворний вплив на рівень антиоксидантних сполук в організмі, що також є частиною боротьби з холестерином. Причина номер 4. Зміцнюється серце. Дослідження показують, що антиоксиданти в меді можуть запобігти створенню бляшок і звуженню артерій, допомагаючи боротися з рядом серцево-судинних захворювань. Причина номер 5 Поліпшується пам'ять. Мед знімає стрес, але чи знаєте ви, що він може поліпшити пам'ять? За словами дослідника Метью Бреннеке, мед також має здатність допомогти організму абсорбувати кальцій, який благотворно впливає на функцію мозку. Причина номер 6 Зникає безсоння. Мед може допомогти людям, що мають проблеми зі сном. Як цукор, мед викликає підвищення інсуліну і вивільнення серотоніну, гормону, який покращує наш настрій і приносить відчуття щастя. Причина номер 7 Поліпшується травлення. Цей простий трюк може допомогти запобігти різним захворюванням, пов'язані з шлунково-кишковим трактом, згідно з кількома дослідженнями. Дослідники вважають, що коли мед проходить через шлунок, він може протидіяти бактеріям і залікувати невеликі рани в слизовій оболонці. Причина номер 8 Ви, нарешті, можете розслабитися. Голландське дослідження пояснило, чому тільки тепле молоко з медом допоможе заспокоїтися і плавно зануритися в сон. Щоб амінокислота триптофану в молоці заробила, їй потрібен інсулін. Інсулін утворюється, коли ми їмо щось солодке, тому ложка меду в склянці теплого молока допоможе вам чудово відпочити. І так, підсумуємо. Перше – поліпшується стан шкіри. Друге – спалюється зайва вага. Третє – знижується рівень холестерину. Четверте – зміцнюється серце. П'яте – поліпшується пам'ять. Шосте – зникає безсоння. Сьоме – поліпшується травлення. Восьме – ви, нарешті, можете розслабитися. На цьому ми будемо закінчувати. Ставте лайки, їжте мед та будьте здорові.